بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب فيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.